אנשים, ושוב פעם אני מקיטה לפני כמה שנים עשיתי סרטון של אחי ילדה בת 13 מגיבה לקופסת גלוסי בוקס ועשיתי את זה עם וחשבתי שזה יהיה מגניב אם גבר אה, יגיב לקופסת יופי אם הוא יודע מה זה, אה, מה בעצם הוא יחשוב על זה אז יש לי פה את ה... קונספט בוקס אני חייבת להגיד זה לא ספונסר, זה לא כלום פשוט יש שקופסת יופי ואני רוצה שניקיטה יראה מה זה. אתה יודע מה זה קופסת יופי? קופסה... בבפנים יש משהו דיפול, לא יודע כן, גם. אז עכשיו, כל זה שלך, אתה פותח, אתה מראה למצלמה, אני לא, לא מתערבת. מאוד יפה. יש פה, יש פה משהו? כרטיסים. הרשום קריבו את המוצרים. אה, לא, אני רשמתי. רשמתי על הכרטיס הזה, הגרלה, כי מישהו מכם יכול לזכות בקופסה הזאת. אז אם אתם רוצים לראות את כל החוקים, יהיה אותם פה בטבעת המידע, אז כן, ללכו לראות זכות משתגרטיסים יש פה גם זה סבון סבון? נראה לי סבון, לא? בוא נראה את הביצה פתק אה, זה לואושן בר, זה בעצם קרם גוף הוא מצק מייסן דו סבון או משהו כן, זה למייסון דו Savon, כמו שהוא אתה אוהב את הליח? אה, הליח טוב, כן של ללין אתה יודע? ללין? כן אני מדבר, נדבר איתו על ריחות של נשים, ולא לא אה, טוב, מה הדבר הבא? דבר הבא? קופסה כזאת מיו מיו מיו מיו זה בוסם כן, דוגמית קטרה של בוסר תזהר כי זה... אני אמור את זה תפתח, תפתח אה, ככה שרויתי האף של הסאטון אני אהבתי אה, כן? כן אז אני את זה דבר, זה... כן זה לעיניים יפה! איך קוראים לזה? לא יודע צללית אה צללית צללו אותו כאן, נכון? כן, נכון, על העפה קוראים לזה זה משהו לשיער יפה! ש... של... של המיקה אה, טוב הוא קרא, בסדר צל... צל... מה השם של זה? משהו לשיער משהו... וויזרד וכאילו, וויזר. כאיזה פריימר לשיער זה זה הסעם כזה יותר מבריד, זה גם טוב להחלקות כן זה מאוד טוב אני כל כל יום את זה דבר הבא זה מסיכת שינה שימה ככה זה היה כן זה טוב? כן, כן זה לא כזה ממך האמת לא? עזרת אליך ראשון עם זה זה לוחס פשוט באמת, נכון זה מי שיש ראש גדול, אז זה לא מתאים זה אמור להיות הוגיה יופה, איך קוראים לא זוכר אגב, אני כתאמית שוכרת, מקרון מקרון, מאוד טעים אבל מה? לא קוסה. יפה, יפה בעצם, כן כן, מאכסנים בזה דברים הנה, רשום פה אני אעלה לך, מיני מקרון סטורג' קייס זה קטן, עכשיו תהיה יש פה שפתו ממשו אה, כן, אני חושב אין פה כלום שים פה תכשיט מה זה? זה תיק באמת? כן. איך תיק. תיק נראה טוב תיק דבר? תיק לה... בטח כתבת לובה של שנה וסבון סבון פנינים אה לא פוש תיק חצארת כן טוב אתה רוצה כן מה וואודת רוצה לא יש לי אוקיי ו כלום אתה רוצה ניעל מקווה שננתה מהסרטון. אה תשתדפו בהערה. כן. וזהו. ביי.